بلدي اول حركه دي ايه الشقايه واقف فينا يا رشيد الزرزه جماعه الورق ساوا وحكيته في المحكي وماله <تصفيق> يا شيخ احنا كنا ايه وبين ايه لا انا افكرك احنا كنا ايه كنا كل واحد في قد فخومه على بعض لحد ما ولنا كانوا بعض والعكابه تراده ومسكت فيه لا يا مر الحكايه طلعت من عندك انت الاول ليت الميسيكي لما خليتنا نسيبه في الموج العالي ونفك لا روح خالته الحكايه طلعت من عندك انت الاول لما لوست مع المكسيكي عشان تلعبوها خرصه من ورانا وربك اراد انه ما يرجعش مش عمر اللي سابه ده حتى انت يا روح قلبي كنت هتنط وراه عشان تلاقيه الوسخه دي فات عليكم من هنا ولا كانت جوعكم زمان ومخبيينها الوسخه دي دايره يا مر وبمبازوال بعضينا ولا ايه من الله خلاص خد ما تصعش اهو مش كفايه، هم دول اخر حبة، شوك الخواجة هيجي هيستلمك. لا ما هو مش هيجي. بعت له لك مشوار تاني. يتحرق يا الخواجة على اللي منه. دول مش كفاية، وما تنساش يا مر اخوك في ايدي، والكبسولة غشيمة ما بترحمش. تصعب عليا قوي يا مر لما تيجي تلحق اخوك ما تلحقوش. بتقعد تلملم فيه حتة حتة حتة حتة. ده لو جيت حتة, حتة سليمة. اللي انت عملته ده يا مر يلا بينا يلا بينا, يلا بينا. يلا.